السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع الشهاب الرئيسي شقة مساحة 175 متر ده اولا المطبخ امريكان على الريسبشن عندنا شقتين موجودين في نفس الدور كل شقه مئه خمسة وسبعين متر الفيو بتاعهم على الشارع يزن هو على شارع شعب الريس كده الريسبشن دايبينه كامل عماره فيها اننا صنصير ومدخل والشقق ميزتها ان هي نوره مش مجروحه اول حاجه بيتقابلنا هنا حمام الضيوف بعد كده بنخش بطرقه التوزيع بباب منفصل عندنا هنا اول غرفه ميزه للناس اللي بتفكر في الاستثمار لو الشائتين مع بعض ويتفتحوا او يتقسموا تحفه دي الغرفه المصدر هنوريكم الشقه التانيه بعد دي وهنقول لكم السعر في نهاية الفيديو ده حمام الماستر هنخش على الشقة التانية دي كده مدخل باب الشقه الثانيه ده الريسبشن طبعا هيحتاجوا شغل بس مقارنه بسعرهم الاثنين مع بعض تحفه بصراحه يعني عندنا برضك الشقه الثانيه على الشارع نفس الفيو على شارع الشاب الرئيسي ودي هنا دي كانت الاوضه الثالثه هم عكسوها كان هنا المفروض يبقي المطبخ وعملوا هنا حمام الضيوف وعندنا هنا المطبخ عملوا جوه وبعد كده هنخش لأول غرفة بعد كده نخش للغرفة الثانية. ميزة لحتى حتي الأوض من ورا عشان حضراتك تبقوا عارفين ان هم مش مجروحين الفيو مفتوح من ورا بالمناسبة هم مش آخر دور هنشوف آخر حاجة الحمام أتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير ودعمونا بجد علشان نقدر نستمر في عرض كل جديد معاكم بإذن الله في الجولات والحلقات العقارية وموازين من الشق بإذن الله بالنسبة لموضوع السعر بقى آخر حاجة اللي احنا بنتكلم فيه سعر الشقتين مع بعض تلاتة يعني سعر الشقة مليون وثمنومي أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وانتظروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.